Da ist Ich توقفي توقفي توقفي مطلوبة <متلوبة> <تصفيق> هيا بنا! يوي يوي يوي! مم. أها! مم. هلا! مم. لا! أنتِ لا تشبهينها! <تصفيق> لا! ولكن ماذا عن هذه يا ترى؟ مم. مطلوبة! أين ذهبت؟ أين هي؟ سيارتها! أوي أوي أوي أوي أوي. ها. إنّ هذه سيارتُنا! أنا لا أعلم! هل هذه أنتِ؟ لا! آهااا! آه. إنها انتي سنمسكك <تصحيح> اوه وقت الهرب آه. آه. آه. ليس من الصحيح اخذ اغراضي شخص اخر دون اذن توقفوا توقفوا لا تتحدثي الى الغرباء في صاحة اللعب انا لم اعلم امسكتك <ه operations> ماذا حصل توقفوا توقفوا توقفوا يام <uma fpa> يام الاطفال لا ياخذون الاشياء الغريبه متاسفه عزيزتي الصغيره تعالي تعالي لا تقتربي من سيارات الغرباء حتى لو أعطوكِ ألعاباً أو حيوانات أليفة. إنه أمر خطير! مغامرات! سوم <تصفيق> سكوك! هاها <تصفيق> امسكتك! <تصفيق> توقفوا توقفوا توقفوا! الأطفال لا يجب أن يذهبوا بعيداً لوحدهم، فقط مع الوالدين أو البالغين! اذهب بعيداً! اذهب بعيداً! متأسفة. <تصفيق> لا, لا بأس سيذهب إلى المنزل! واه! الأطفال! الأطفال! واه! آه اوه اوه اوه اوه وي اوه اوه ميا ميا أوه انا اسف اطفال لا تفتحوا الباب ابدا للغرباء متاسفه لم اعلم ذلك واي هيا نذهب الى المنزل أوبس سآكل! لا تأكلها! إنّها سيّئة! أعطني إياها حالاً! لا مشكلة! جاهز! نحتاج خبز! دجاج! لا لا أحبه <تصفيق> إنك سمين جدا لا تأكل كثيرا هكذا <تصفيق> عليك أن تأكل الخضروات <تصفيق> هاك كل هذه <تصفيق> لا لا لا خذ هذه إنها صحية لا انك سمين جدا انظر لنفسك <تصفيق> لا انا عادي اريد ان اكل لا لا لا لا! اه اه إنّك لن تأكل هذه! إنّ هذه مكانها في الحوض! أريد أن آكل! هك! قل! صحتك لا، أنا لا أحبُّ الخُضَر. انظر كم أصبحتَ سمين! ها ها لا لا لا هذه الكمية من الخضروات لن تنفع هيا بنا نذهب إلى الحديقة <تصفيق> <تصفيق> جزر نو صحي <تصفيق> هيا بنا <تصفيق> لا لا لا لا لا لا تلمسيني هيا هيا لنأكل بعضا من الخضروات معا لا أريد الدونات كل هذا معدتي تؤلمني ساعدوني على الخروج ساعدوني ها، أنا عالق عليك أن تأكل بعضا من الخضروات وأن تشرب بعضا من الماء شكراً يا ميّا. مم. لذيذ. عليك أن تشرب الماء. أظنُّ أنَّني نحيفٌ الآن. ساعدوني. أنا بصحّة جيدة. لا، نحتاجُ بعضاً من الرياضةِ هنا. آه. حسناً حسناً أول كثيرة من الرياضة ها? هذا لك هذا لك وهذا لي واو. استيقظ هيا استيقظ، هيا استيقظ إن صحتك أصبحت أفضل هيا بنا، هيا بنا أكثر نعم، الآن أفضل الرياضة والخضر جيدة لصحتك هيا بنا يا اطفال كلوا خضروات والعموا كثيرا من الرياضه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مرحبا بيناتوها. اجل توقف توقف توقف لا تضع الاشياء التي على الارض على الطاوله نعم نعم اها اي لذيذ توقف، توقف، توقف عليك أولا أن تغسل يديك وهذه الفواكه هذا مهم جدا حالة مشكلة معدتي تؤلمني اذهب إلى الطبيب سالي رجاءا اجلس هنا من فضلك تعال إلى هنا أنت تأكل أظافرك لا لا لا لنبدأ بالفحص الاسنان ليست مهمتنا اليوم علينا ان نبحث لا عليك لا عليك اطفال لا تخافوا من الاطباء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> شيء ما يتحرك بداخله علينا ان نصور اشعه إذا أكلتم فواكه غير نظيفة ولم تغسلوا أيديكم، فإنكم سوف تصابون بالديدان بأمعائكم. عليّ أن أعطيك إبرة. جاهز! الإبرة ليست مخيفة، ومعدتي الآن لا تؤلمني. <تصفيق> اغسلوا أيديكم! اغسلوا أيديكم! <تصفيق> بالصابون yes. في كل مرة تدخلون المنزل اغسلوا أيديكم yes, yes, yes. جاهزة yeah. اغسلوا الخضر والفواكه قبل الأكل يا أطفال، دائماً اغسلوا أيديكم قبل أن تأكلوا. يا <مترجم> يا من يبكي؟ <تصفح> اه يا يا يا لماذا يا يا ياي، ماذا حدثَ يا ميلا؟ يا اي اي لا تأكلِ الكثيرَ من الحلويات. لا لا لا، نحتاجُ طبيب. أنا طبيبةُ أسنان وسأقومُ بمعالجتِك. هيا افتحي فمك اه سيء جدا اه متى غسلت اسنانك اخر مره هيا هيا يا لا تاكل الكثير من الحلويات حافظوا على اسنانكم اختار اما عليك ان تغسل اسنانك مرتين في اليوم اغسلوا اسنانكم, أسنانكم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> واو. <تصفيق> معجون الاسنان للاطفال عليكم ان تنظفوا اسنانكم لدقيقتين لا اقل إذا كنتم لا تودون خسارة أسنانكم، فاغسلوهم مرتين كل يوم. <تصفيق> يا كيف أفتحها؟ أحتاج مساعدة صغيرتي، صغيرتي ماذا علي أن أفعل؟ ميا ماذا حدث؟ طفلتك في السيارة وحدها؟ أوه لا لا كيف حدث ذلك؟ أفعل هذا ثانيةً! لا تتركوا أطفالكم وحدهم! لا أطفال على الطريق! أبا اعتنوا بأطفالكم! الطرق ليست مكاناً للعب! ها! العبي! لا تتركوا أطفالكم وحدهم، هذا خطير أوه، صغيرتي، حبيبتي لا تتركوا أطفالكم بجوار الماء، هذا خطير انتظري، انتظري مكياج طفلتك ضاعت؟ حسناً كيف حدث ذلك؟ كانت تلعب في الملعب وكنت أضع المكياج وعندما نظرت لم أجدها حاولت أن أبحث عنها لكن المكان مخيف أين أنت؟ ميا ليست هنا ميا هل أنت هنا؟ ميا هل أنت هنا؟ المكان مخيف ها هي صغيرتي أبا لا تتركوا أطفالكم في الملعب وحدهم أيها الأهالي لا تتركوا أطفالكم وحدهم هذا خطير